Жила си, жила правда на землю і обитала між людьми. Все розказала, що треба людям як треба жити як поводитись. Все розказала, що треба людям як треба жити і як поводитись. Зстай Дякую!